Ало? Да, добре съм. Защо? Не, не сме пристигнали още. Не, не карам аз. Иначе никога не бих ти вдигнала, знаеш. Ангел, какво става? Добре, успокой се. Слушам. Какво? На мен ми звучи красиво. Пък и нали се ме спасила? Ай, като гладнея, сигурно ще се върна. Не, не се подигравам. Ай, след сънища никога не се сбъдват, знаеш. Искаш ли да ти извънна, като се приберем? Ох, нищо няма да си помислят. Добре, да. И аз тебе. А, oh. Какво става? ме. А някакви гаости ли? Не, в стаята ми е имало някаква цветна птица, но майка ми знаела, че това съм аз и ме е хранила с разни трохи и други работи. Но по едно време аз съм започнала да се блъскам в стените и тя отворила прозореца, за да изляза и осъзнава, че никога няма да се върна и се разплакала и се събудила цялата в сълзи. Но това не съм Ви го казвала. Е, изпусна отбивката. И това сега за какво? От тъпотия. Между другото и аз съм се боил разреван. Да не е било нещо любовно? Нещо. Е тук вече изгуби симпатията на слушателите. Ачка след а, завоя надясно вече може да спреш. Където искаш. Глори, Гори мою Глори, глори, мън юнайдет! Глори, гори, мън Аз да го маршин, он, он, он! Айде, добра, няма да те дразде повече. А не бе, не, давай, давай, айде, штом ти е кеп, давай си, давай! Не мога бъртле, как да ритам слабаци. Не, етично някакси! си! Това се смешката, честно! Защото пък съдята не беше педерас, нали? Беше и ни е, беше ама нас! Кам ти да не повърнеш сега, бе? Ще се обадя на ни да си ни привере, не мога повече. Тя сигурно вече спи. Е какво като спи? Тя си не обича. Оп. Чакай, от мое ще стане по-бързо. Но ако не ни вдигне на третото позваняване, ще си вземем такси, окей? Okay? Те не ни обичат. Кой това? Таксито. е тока. има малко е. кой реве и кой празнува? Той реве А той повръща... Не, е вярно! Ани... <ръква> oh. Това глъща го, го знам. Какво ще искате? Ани, ела, моля ти се! Ела да ни... Вземеш го! колко си мазен! Колко си мазен! Да ви взема? Абе, вие луди ли сте? Това да да осъщна много, много Ани, Той повече! но, наистина, няма шанс е, е, Ани, какво? чак това? айде, моля те! Няма да карам сама в два през нощта на майната си. Забрави! Ани, е... <пълълт> ти нали помниш какво ни обеща? Да тем кеншън с гъглета телефона ти. Ес! Хайде, хайде, чао Ани. Аз в увелих за още. Какво? Плюс, че се обикахме. А, да. а, не, се Ако кара с 30, както винаги да имаме точно време, пак да се напием това. <laughs> Постара да не се изгуби някъде. Много се извинявам. Разговаряте с полицай Стоян Господинов от път на полиция при СДВР. А, аз много, много е претърхвил ПТП. В момента сме на место, происшествието. Ти лут ли си, бе? Алло? Ало, там ли сте още? Знамете, вие от семейството ли сте? Не, но добре ли е тя? Може ли да говоря с нея? Мисля, че момичето е загинало на място. Ало? Фоста! Не, не ми казвай, че няма да дойде. Фоста, бъртле, всичко наред ли Ана е катастрофирала. Какво? Говорих с някакъв полицай току-що. Какво? Е, бабаш. е бабаш се. Е, ли? Да, мъртне, обадих се на Ана да видя какво става. И ми вдигна този полицай и се представи. Каза, че Ана е претърпяла ПТП. И, и после? После аз поисках да говоря с нея. Той ми каза, че тя е загинала на място. Ти сигурен ли си това, което си чул? Това, чух. Не не, не, не, това са някакви страшни глупости, не. Добре, не мислиш, че си го измислям това сега. Значи, ако Ана прави някой от нейните номера, ще изчупа пресненцата. казвам ти, ако така се е бало с нас. Дава заето. Ако се е наговорила с някой, да ни прави на луд. Не знам, Изгле... звучеше като да е истински полицаят. Имаше нещо странно. Но пака на досега щеше да ни се обадила, да ни се подиграва или... Не знам, звъни от твое. Бабаш си, бабаш си. Бабаш си, бабаш си. Бабаш да някаква долна тупка. Айде да се разкараш, а? Абе се остава, брат! Става, бра. става ми, е това, че ако не се разкараш, майка ти ще... А, ти, си, а не, бе нещо! Мъж <соцрър> ли ми се правиш, бе? Мъж ли ми се правиш, бе? ти е якото? С кой бя ще го взема? Дали не трябва да се обадим на майка Я аз си го помислих, но не знам. Ами ако сега са и казали. Познаваш майка ѝ. Едине, какво да питаме? Обаче са през нощта. е... Дали изчакам още малко? До сутринта поне? Не, не го вярваме с това нещо. Не. Ами е вярно... Тя спеше, вряд ли. Тя спеше. Оле, ми хруна тъпата идея. Тя бях подсетил какво ни беше обещала, тя нямаше да тръгне. Нямаше. Щеше. Същото. Всичко мога да се е Мога да ми е паднала батерията. Аз се си мисля, че някой от тъпите ще гина, Ана. Само, че вече не се сърди, честно. Само да се чуем утре, веднага ще отидем да вземем да ходим да пием кафе някъде. Ами полицаят, някой от нейните приятелчета, Олова гейче, примерно. А, ако е вярно това за, за катастрофата, може полицаят да се объркал копале. Нали? Исакво, Накъде отиваме? Не знам. Не знам, а умирам от студ. Андо, трябва да ти кажа нещо. Какво? Аз мисля да говоря с Ани. За това, че си влюбен в нея. Ти откъде знаеш? Тя? И тя ли знае? По-дозира. Нищо не мога да направя анда. Знаеш ли колко много се опитвах? Ама не става, вратле. Сигурно, Ана е права, че да се влюбише кратка работа. А като свърши всичко, свършва и после нищо не остава. А тя иска от нас за да сме заедно. И това завинаги е кратка работа. Знаеш ли какво ми каза Ама след като се разделихме след само месец заедно? Какво? Сега Ангел трябва да мине по твоя път и сме готови. Готови? Не знам, братле. Само знам, че аз не съм готов. Не съм готов. Това е. Колко е? Ясно. Ти ли е аз? аз. Връщане няма да ти се размине карането, да не си помислиш нещо. Нищо не си мисля. Освен това, съм си супер млад шофьор. Само, че със заказ придружител. Е -е -е. Все някога ще трябва да се престрашиш. Все някога. Е, какво шикозно местенце? Само не разбирам, що трябваше да е през зимата. За да не го забравиш никога, тапако. И откъде го знаеш, това е местенце? Баща ми ме води. Трябва да си била много малка. Да, но помня всичко. Имаше много звезди и падаха. Някакъв метуритен дъжд сигурно. Разказах го на майка, тя каза, че трябва да е била тук. Там ще е нашия отпихне. Това, че си се сетила за конячето, е направо. За мен ти вече не си просто Ама. Ама. Повелителката на пустоща. Андо, на тебе брат, че две глътки ти трябват. Да, ава са точно на време. А този залез и той е лепо поръчка. Само за теб. Знаете ли какво си мисля? Един ден, когато Анна порасне и стане самостоятелен шофьор. Ох, ставаш досаден вече. Не можеш ли да си гледаш залеза с затворена уста. Добре, бе, кажи ми, не е ли крайно време вече? Какво толкова се плашиш на тая кола? Той е същото като карането на колело. Един ден просто махаш помощните колела и потегляш. Андо, тя си знае. Да, добре, знам. Следващия път ще карам сама. Обещавам. Елате тецелуй. Ела, ти. Си най момиче, okay, типах си най-мъжкото момиче, което познавам. Типах си най-женското момче, което познавам. Ще изчакаме ли тук, нощта?